Här ser ni en bild av de olika juridiska informationstyperna. Vi kommer i turordning att gå igenom begreppen författningar, förarbeten, rättspraxis och lagkommentarer. Det här är de vanligaste begreppen som förekommer i databaserna. Författningar är stommen i det juridiska materialet. Det är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter. Det kommer hundratals nya lagar och lagändringar varje år. Den fullständiga samlingen av lagar kallas Svensk Författningssamling, vilket förkortas SFS. Varje lag har ett SFS-nummer. Till exempel Föräldrabalken med nummer 1949, 381 och Socialtjänstlagen med nummer 2001, 453. De fyra första siffrorna i numret visar när lagen kom till eller ändrades och siffrorna efter kolontecknet är ett löpnummer. Myndigheter har egna nummerserier som till exempel Försäkringskassans föreskrifter FKFS. Där 2016:04 till exempel reglerar assistansersättning. I databaserna kan man söka på antingen SFS-numret, lagens namn eller en erkänd förkortning av lagen. En del lagar har också populärnamn. Det här gäller till exempel för det som brukar kallas för hyreslagen. Vilket egentligen är tolfte kapitlet i jordabalken. Var uppmärksam på att det i en del databaser inte ger korrekta träffar när man söker på lagarnas populärnamn. Lagar är formulerade så att man ska förstå vad som avses men de ska samtidigt gå att applicera på många olika situationer. Det gör att man kan behöva hjälp att tolka lagtextens formuleringar. Ett exempel på en sån formulering är andra paragrafen, sjätte kapitlet ur föräldrabalken. Här används begreppet barnets bästa, men vad betyder det? Här kan du ta hjälp av andra rättskällor för att få vägledning i hur du ska tolka författningens formuleringar. Förarbeten är det material som ligger till grund för den lag som sedan kommer till. Det här kan till exempel vara utredningar som sou eller en proposition. Alltså ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag eller en lagändring. Förarbeten hjälper dig att förstå syftet med lagen eller orsaken till en lagändring. Rättspraxis är vägledande domar som alltså berättar hur lagar faktiskt har tillämpats i domstolar. Tar du del av rättspraxis kan du få en förståelse för vilken innebörd som läggs i vissa svårtolkade begrepp och kan utifrån det bilda dig en uppfattning om hur lagen kan tillämpas på de fall som du själv har framför dig. Hänvisningar till rättspraxis pekar oftast på referat av domslutet och vilken domstol fallet har behandlats i. Till exempel HFD, högsta förvaltningsdomstolen. Lagkommentarer är inte en del av lagstiftningskedjan utan en del av den juridiska doktrinen, alltså litteratur om juridik som hjälper dig att förstå lagar och praxis. Kommentarerna skrivs av jurister med expertkunskap på området och ger insatta förklaringar till lagtexterna. Tänk på att kommentarerna därför ser olika ut beroende på vem det är som har skrivit dem, så det kan vara givande att läsa kommentarer av olika författare. Kommentarerna hittar man bland annat genom att söka i olika databaser, och det kommer vi visa i kommande filmer.